Аліна дбайливо складає форму хлопця. В процесі знаходить його малюнки. Це, а також спільні фото – єдине, що нагадує про нього. Дівчина попросила приховати обличчя в цілях безпеки. Через декілька місяців ось буде рівно три роки, як ми разом. Він військовий. Зараз Аліна разом з сестрою та матір'ю коханого звертається до різних органів та організацій, аби ті допомогли визволити хлопця з російського полону. каже, поки безрезультатно, водночас розуміє, наразі оброблюється багато інформації щодо полонених. Зверталася сестра його міжнародний червоний хрест. Ну так як вона ну рідна покров, вона має більше правнеця. Я підписала петицію по поводу морських піхотинців, які знаходилися на той момент на заводі Ілліча. Я писала на офіс президента, тобто так чіткої відповіді я не отримала. Аліна з шахом згадує 24 лютого. На початок повномасштабного торміння мій чоловік проходив службу в АТО. Безпосередньо у Донецькій області, поблизу Маріуполя. О 5 ранку він мені е, написав, що е, ну, якщо буде захистя, пікаєте бомбоубіжище. Останнє Аліна бачилася з хлопцем в грудні. Далі спілкувалися по відеозв'язку. З початком повномасштабного вторгнення це були лише короткі смс і дзвінки раз на тиждень. А 10 квітня зв'язок з хлопцем обірвався. Він мені е, останній смс написав, що з ним все добре і все. 12 квітня з новин я дізналася, що морські піхотинці потрапили в полон. Тобто розумієте, що там був не один батальйон, не одна бригада морської піхоти. Далі дівчина розпочала пошуки інформації про хлопця, моніторила новини і соцмережі. Випадково потрапила на групу расистів, де вони виставляли фотографії наших військовополонених. Десь 19 квітня я натрапила на фото свого нареченого. Я відразу ж подзвонила, тоді ще працював в фонд Верещук. Потім я подзвонила безпосередньо в частину, де служить мій чоловік. Вони мені підтвердили, що дійсно він знаходиться в полоні. Все, що ще я знаю, що Військовополонені пишуть листи, Вже, я так розумію, що їй дозволили». Аліна чекає на лист від хлопця і сподівається, що він живий. «Потрібно боротись до кінця за наших героїв, які були за нас до кінця».